ndiyo sikana. Yesu mjambo? mjambo, mjambo, mjambo, mjambo. mjambo. Ni ajabu. Kwanza kwenye viwanja hivi vya makao makuu ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Mahali ambapo naamini kama si nyote basi wengi wenu sio wageni lakini pia niendelee kuwashukuru kwa namna ambavyo mmekuwa mkitoa taarifa kupitia vyombo vyenu zinazohusuhudia na mambo ya ndani ya nchi. Ndira mambo ya ndani ya nchi inawagusa wananchi wa Tanzania kila siku inayoyo kwa Mungu wana mahusiano na wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Kwa nini ni kwa sababu kila mtanzania kila mwananchi anahitaji amani kila kukicha kila mwananchi kila mtanzania anahitaji usalama na anahitaji utulivu muda wote maisha yake kwa hiyo wizara yetu ni kila siku tunahitaji kuwahudumia watanzania na tunahitaji kwa hudumia wa Tanzania wa Tanzania huduma zetu wanazozipata ni huduma ambazo zinatakiwa kuwa za hali ya juu zinatakiwa kuwa huduma ambazo hazizalishi kero kwa huduma ambazo zinatenda haki kwa hiyo mimi ni washukuru sana namna ambavyo mmekuwa mkii wahabarisha habariisha wananchi mkiondoa tu itilafu chache chache ambazo mimi na amini hizo itilafu huwa ni ni, ni ni kawaida ya vyombo vya habari katika katika ku katika kujitana kuwa na habari ambazo wakati mwingine eh ziko ioniki kwa mfano hapa tunatoa habari na nyote mko hapa zinahusu kitu ambacho kila mmoja wao ndio amekisikia hicho hicho kwa masikio yake kama ni kuona ameona hicho hicho wewe utaona asubuhi kama ni kwenye magazeti kila mmoja anakuja na na unaweza ukadhani kama hiyo habari mbona siikuwa moja ile mbona sasa naona lakini mimi najua ni ndio nadhani ndiyo ndio yenyewe ndio habari zenyewe hizo Uh, aani tolee mfano tolee mfano siku moja uh, nikiwa dodoma nikiwa dodoma nili nilimuita nilimuita mkurugenzi uh, nilimuita sawa nilimuita aliyekuwa mkurugenzi mkuu nida Ndugu Dixon maimu kama muita Dodoma aje atoe maelezo eh, niliyokuwa nayo ikaji lakini kesho yake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifanya uteuzi alifanya uteuzi eh, wa wakurugenzi wa, wa, wa kwenye halmashauri eh, alifanya um, kwa makatibu wakuu wa wizara baadhi kesho yake gazeti moja <laughs> likaandika uh, waziri rugora njia panda habari <laughs> ile ukisoma panda inayozungumzwa sasa kwamba yani, ina, inajaribu kuonyesha kwamba huku waziri rugora anamsamoni. Mhm. Anamsamoni huyo aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa NIDA Dickson Maimu. Lakini wakati huo huo rais anateua huyo huyo kushika madaraka. Huyu waziri huyu si panda huyu. Wakati anamuona huyu mtu afai wa ajabu huyu huko anasema huyo namtaka. Kwa hiyo ni, ni ni vitu viwili tofauti ambavyo vina siviji vinatokea wapi? ni, ni kuwa na na Samo ni mimi ambaye alikuwa anakuja kuhojiwa juu ya madudu aliyokuwa um, anatumiwa kufanya alikuwa mkurugenzi eh, wa NIDA wakati huo alikuwa ni tofauti na mkurugenzi mkuu wa NIDA niliyekuwa naye wakati huo tunashughulikia hayo masuala yule maimu huyu ni andrew Masawe Andrew sa endruma ndiye akateuliwa kwenda kuwa katibu mkuu ofisia ya waziri mkuu ambaye yeye si hausiani na hayo <laughs> ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo ndo nasema andisho habari mnachombeza akili ndio hivyo tunakwenda na Sasa leo nina mambo mawili hapa ambayo ningependa ni ni, ni Nizungumze na watanzania wenzetu leo nilikuwa nime nimewaita wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ninavyovisimamia kwa maana nilikuwa nimemuita specter generali wa polisi nilikuwa nimemuita Kamishina generali wa magereza nilikuwa nimemuita Kamishina generali wa zimamoto na uokoaji nilikuwa nimemuita commissioner generali wa uhamiaji nilipo nimewaita uh, chimbuko chimbuko la kuwaita hao wote limetokana na ziara yangu wilaya ya Ruangwa nikwenda wilaya ya Ruangwa nikitembelea gereza la wilaya la Ruangwa nilibaini kwamba ardhi ya jeshi la magereza ipatayo ekari ishirini ilikuwa imevamiwa na kujengwa kiwanda cha kusindika mafuta alizeti na ufuta pamoja na korosho katika mazingira ya kawaida kwamba kiwanda mtu anavamia alafu kiwanda kinajengwa baki naisha kwenye ardhi ya ya chombo cha kijeshi Ni, niliona hii haiko sawasawa sawa. kwa hiyo nikaona nichukue jukumu na kutana na wakuu wa vyombo vyote tumezungumza nao kuhusiana na maswala ya ardhi na katika kuzungumza nao juu ya masuala ya ardhi na kujadiliana kwamba ardhi ambayo inamilikiwa na vyombo hivi nilivyo vitaja kwa muda mrefu kuna baadhi ya wananchi ama makampuni ama mashirika wamekuwa wakivamia ardhi za majeshi haya kwa shughuli mbalimbali makazi kilimo ufugaji na hivyo pia masuala ya viwanda kama nilivyosema sasa vyombo hivi ni vyombo muhimu sana ni, ni, ni vyombo ambavyo kadir tunavyokwenda miaka ya, ya, ya mbele tunapokwenda bado vyombo hivi vinahitaji ardhi ya kutosha sasa ardhi ambayo kwa sasa vyombo hivi vinayo alafu tunaacha baadhi ya watanzania wenzetu wanavamia wana, wanapunguza ardhi ya vyombo hivi muhimu sana ifike pahala vyombo muhimu hivi vikose ardhi itakuwa ni jambo ambalo sio sawa Kwa hiyo kutokana na machangamoto hiyo uh, vyombo hivi nimevitaka vifanye mambo yafuatayo moja wahakikishe kwamba ardhi yote walionayo kila chombo wanaihakiki. Waikague wahi ili wajue wana ardhi kiasi gani. Lakini pili migogoro yote walionayo ifanyiwe kazi na imalizike migogoro yote ya aridi walionayo fanywe kazi na ikamilike lakini tatu pia wahakikishe maeneo yote ya vyombo hivyo yamepimwa yapimwe na tuweze kuwa na hati miliki za ardhi Ni ya vyombo hivi vya, vya ulinzi na usalama lakini pia kwa upande mwingine ni kwamba nimevitaka viombo hivi eh, viendelee kuwa imara na viendelee kulinda ardhi yao isiendelee kumegwa na mtu yeyote isiendelee kuvamiwa na mtu yeyote Lakini pia kwa Watanzania wenzangu. Tanzania wenzangu kuanzia sasa au kuanzia leo hakuna mwananchi ambaye anaruhusiwa kumega au kuvamia eneo lolote la chombo unachokisimamia kisimamia cha ulinzi na usalama Mwananchi yeyote kuanzia leo asitokee kufanya jaribio la kuingia ama kumega ama kuvamia eneo la vyombo hivi vya ulinzi na usalama wenchi huyo akionekana atakuwa katika matatizo atakuwa katika misukosuko lakini pia kuanzia sasa wananchi ambao wanaona wana mgogoro wa arifu na vyombo hivi ninavyovisimamia nitaanza ziara mikoani hivi karibuni baada ya kikao cha bunge linaloanza dodoma tarenne na huko pia nitafanya mikutano ya hadhara kwenye makao makuu ya mikoa wawasilishe kwangu kama wana matatizo na ardhi inayomilikiwa na vyombo vya ulinzi na usalama navyo lakini pia wenye makampuni au mashirika ambao wana wana shida na ardhi na nchi yetu ina ardhi ya kutosha lakini wanaweza kutamani ardhi inayomilikiwa na vyombo vinavyosimamia vya ulinzi na usalama wanaitamani kwa, kwa, kwa pale ilipo wanaona kwa shughuli yao wanayotaka kuifanya pangeweza kuwafaa wasivamie ardhi hiyo watuone wenye ardhi tuko tayari kuzungumza nao juu ya uwekezaji wao tunayo sisi maeneo ambayo yana madini tunayo maeneo ambayo yanafaa kwa kilimo cha kisasa tunayo maeneo nafaa kwa ufugaji kwa hiyo wasivamie au wasione kuna tabu ya ardhi tuzungumze nao namna ambavyo sote tunaweza kunufaika juu ya ya ardhi hiyo pale tutakapoona inafaa Na huko mbele tunakoenda sababu nimewaelekeza hao wakuu wa vyombo wafanye tathimini ya ku, ya kuona pia ukubwa ukubwa wa tatizo la mgogoro wa ardhi ya, ya, ya vyombo hivi vya ulinzi na usalama na wananchi ukubwa wake ni kiasi gani ili tuone namna ambavyo tutakwenda ku, ku, ku kamilisha jambo hilo baada ya kuona ukubwa wake wa wananchi wamevamia maeneo hayo wa tatizo ni kubwa kiasi gani ja, jambo la pili ambalo mm, nimeona ni pia na, na watanzania Tanzania lakini linatokana na, na jeshi la polisi Tanzania na hasa askari wa usalama barabarani kumekuwa na tabia ya baadhi si wengi sana askari wa usalama barabarani kukamata magari ya abiria yakiwa na abiria kwa makosa ya dereva na kuyapeleka kwenye vituo vya polisi yakiwa na abiria na kuiakalisha vituoni kwa muda mrefu na kuyazuia kutoendelea na safari na hivyo kusababisha sintofahamu kwa abiria hao wasio na hatia wasio na makosa wengine kuchelewa walikuwa wanaenda kwenye kesi zao wengine walikuwa wanatafuta kazi wanaenda kwenye interview. Wakachelewa wakakosa kazi. Wengine wanaenda kutafuta matibabu. Wengine wanawahi mazishi. Wengine wanawahi hata kibiashara. Na kwamba wahi pale ile biashara hataaikuta. Kwa hiyo abiria wanakuwa katika hali ya sintofahamu. Sasa nime nimeongea nime na nimemuelekeza inspekta Generali wa polisi kwamba mabasi haya gari ya abiria yanafahamika. Waamiliki wanafahamika. Na ninatambua pia kwamba yako magari ya abiria ambayo yamekuwa yakidaiwa fine mbalimbali mbali kwa makosa walioyafanya. Na hivyo kupelekea yanapo onua na askari wetu wa jeshi na polisi wanakuwa na kila sababu ya kuyakamata. Lakini tusisingizie singizie kwamba tuna tunakusanya fedha za faini. Ndiyo maana tunalazimika kukamata mabasi hata yakiwa nabilia, na abiria na kuiakalisha vituoni tutaendelea kukusanya fedha zetu za faini kama kawaida lakini pale tunapokutana na gari ambalo limefanya hayo makosa na linaabiria gari hilo liwekwe utaratibu na linafahamika na mwenyewe anafahamika aendelea na safari yake huko anakoishia baada ya ku, ya kuwashusha au Abiria akabaki yeye dereva na gari lake basi akamatwe kama kawaida na jeshi na polisi kwa ajili ya kumshughulikia hayo ambayo walitaka wamshughulikia akiwa na Abiria kwa hiyo ninawataka askari baada ya kuongea na inspector generali wa busara wajiongeze wasiendelee kuwakera wananchi ambao hawana hawana hawana haki mwisho Nimeanza kutembelea vituo vya polisi katika nchi hii. Na nimesema kuna kituo cha polisi Kiwe kikubwa kidogo ambacho sitafika. Kuhakikisha napita kwenye vituo hivyo ili kujionea utendaji na ufanisi wa askari wetu vituoni ili kuona wananchi wanavyohudumiwa ili kuona haya yanayosema watuumeo wanarundikana wana, wana kwenye maabusu pasipo sababu za msingi baadhi ya vituo ili kuona wananchi ambao inadaiwa kubambikizwa kesi na baadhi ya polisi ambao sio waaminifu na baadhi ya watanzania wenzetu pia ambao sio waadilifu ndio wanashirikiana na polisi kubambikiza kesi na nimesema popote pale nitakapokuta akakapokuta hao askari wachache wanatu haribia sifa nzuri ya jeshi la polisi na utendaji mzuri wa jeshi la polisi kuweza kuwachukulia hatua za papo kwa papo za papo kwa papo nimekukuta wewe askari umemtesa mwananchi kwa sababu za rushwa umembambikiza kesi hapo umemweka mabusu mle pasipo sababu na kumkalisha basi na wewe papo kwa papo na kuingiza humo humo na wewe unakaa ili uone hatari na hasara ya kulichafua jeshi la polisi na nimeanza Imeanza na nitoe wito tena na tena sitaacha kutoa wito kwa hawa askari polisi wasioadilifu wasio wa wasio, binifu na ninamshukuru sana inspector generali wa polisi ameendelea kuchukua hatua kwa hao wachache ikiwa ni pamoja na kuwafukuza kwamba mimi kama mkristu na huwa nasoma soma biblia imeandikwa kwamba wanadamu hajui siku wala saa atakayokuja mwana wa Adam yani mwana wa Mungu aliye hai kuna anayejua na mimi nawaambia askari vituo vyote nchi nzima msivone ni vingi sana msione nchi ni kubwa sana kaeni mkao hamjui siku wala saa kaka ustukia mnamuona ninja anaingia kituo ndio pale na ole wako nikute umekoroga au tunataka wananchi tuhudumie vizuri na tuendelee kujenga heshima ya jeshi letu kama ambavyo ipo na kushughulika na hao wachache ambao wanatuchafua baada ya kusema hayo asanteni Sara. Mungu awabariki. Endeneni en, na amani, nawafikie salamu. Eh? Maswali. Aduh. Atay at, nirio sema yana maswali? <laughs> eh? Mengi. Eh? Mengi sana, yana Nuh eh eh unasemaje? Je, swala la askari ku, ku kamata gari baada ya kuikaisha kishoni. Lakini bado kwa tabia ya askari anakamata gari, afu anaamiria afa anawashusha washusha, afu gari kishoni. Labda ile ilikoje sheria zinayotendane. Maana juzi tu hata mimi nilikuta natoka sema siifahamu nikashushwa jiani, nika tuwashushwa gari zima Kwa maana usafiri shida sana. Tukatukosti ingewe tukaamua kupitia gari tunazibamba uh, unajua kimsingi kimsingi makosa ya barabarani. Yako makosa ya dereva. Dereva amefanya makosa. Anaabiria. Ndio haya niliyosema hapa kwamba dereva huyu aliyefanya makosa anafahamika na anayoleseni yake na huko anako kwenda kuna maafisa wa polisi kwa hiyo sibusara na kawaida abiria wasio na hatia kama nilivyoeleza wanashushwa ama wanapelekwa kituoni alafu wanashikiliwa Ndo hayo nimeelekeza kwamba wafuate uo utaratibu ili kuhakikisha kama hayo aliyoyasema ya kushushwa na nini yasitoke tena kuna kuna makosa ya gari bovu gari bovu wameribaini gari bovu cha gari bovu siamini kama kuna Abiria anayetaka asafiri na gari bovu sababu gari bovu linatalisha maisha ya Abiria na siamini kama Abiria kumwambia si endelee na safari hii gari bovu abilia yeye aseme ah, sisi hili bovu hili hili tunalitaka kwa sababu atatakiwa mwenye basi alete basi jingine kwa ajili ya awe abiliao ha ya <tipa> kwanaweka watu wanaosopa watu ndani kwa na, na makosa mababu kama kwa, kwa na, na, na na baadhi ya wengine ambao kama baadhi ya kwa hiyo ya kwa ndani makosa kwa kwa sababu wa polisi wao. Na wewe ndio mwana zamani. Na polisi. Labda mbinu gani kwa sababu ya wananchi mali kwao ya nimeesha mwelekeza inspector Generali wa polisi mabusu zile za jeshi na polisi na wanaotekeleza wanaotekeleza kumweka mtu ndani pale uliyemleta uliyempeleka ni wale askari polisi walioko kwenye chumba cha mashtaka chumba cha mashtaka kinapokea na kusikiliza ehe huyu eh hey, huyu kwa hiyo pale ambapo wanaona kwamba huyu anayeletwwa huyu hakuna -ha -ha sababu za za msingi za kumweka ndani hawezi akewekwa ndani umezungumzia huyu ambaye analetwa ana ana, na mkuu wa wilaya na kwamba waziri wa tamisemi amesema kwamba ni kweli kumekuwa na, na wananchi hmm. gene viongozi ambapo eh, baadhi ya wakuu wa wilaya wanatumia mwanya huo wa mamlaka walionayo ya kuwaweka eh, watu ndani eh masaa nane eh, basi hata pale ambapo eh mezozana tu kule nje ambayo sio msingi ya kazi eh mikrofisha huko kwenye mawindo eh halafu nayo sasa unakuja una huku unasema utantambua mimi ndiye DC na kumkamata mtu na kumweka ndani hilo ndilo ambalo hata waziri mwenyewe mwenye, mwenye dhamanaumesema hapana na mimi waziri ambaye inashughulika na, na na watu hawa wanaowekwa ndani mabusu hizi ni zangu mimi Nimesema hakuna mtu ambaye ataingia mabusu ambaye hajafanya kosa. Kwa hata kama DC unamleta askari chumba cha mashtaka wataona hicho ulichomkamatia kumweka bana nane. Ndo kile ambacho sheria inasema utaeleza wewe DC. Huwezi kuja tu na bila maelezo weka huyu lazima maelezo utoe. Ana, anawekwa huyu eh, sababu ni hii ambayo ndio ile imeandikwa kwenye sheria. Na, na na wale ambao wanaangukia kwenye hiyo sheria mm. na vigezo kwamba huyu vigezo vimetimia ha ha lazima watawekwe ndani kwa sababu ndivyo sheria inavyosema na, na na ile sheria moja ni kwa ajili ya usalama wakati mwingine wa mtu mwenyewe ndisi eh. anaona huyu si, tusipomweka mahala ama yeye mwenyewe pia yuko hatarini tusipomweka mahala usalama utakuwa hatarini tumweke huyu eh Laki, lakini sio huyu niko kwenye mkutano ananyosha mkono eh kauliza swali ambalo mimi DC naona limeleta challenge nasema eh huyo hapo eh, eh msarubana nani sai jambo ambalo aliwezekana tunataka kuhakikisha kwamba wananchi hawa ambao wako serikali ya wamu ya tano hawapati kero kwa serikali yao na serikali ya magufuli ni serikali inayopambana na dhuruma inayopambana na manyanyaso kwa hiyo staraji pia kuwepo mkuu wa wilaya ambaye atampeleka mtu maabuso ambaye haja hajaangukia kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye hayo makosa eh ha? staraji kuepo dc na mna hiyo hela mwisho hapo kama mwisho dada balike wanaume wawili mmetimwa na la mwisho sasa awe dada pale ongeza dada kwanza ndio kera za awaadilifu um, hilo kweli kama oligo sema ni la takwimu inabidi takwimu hizi tuzikusanye tuzi na unaweza ukatuachia namba yako ya simu kwa afisa wetu wa habari ni takwimu ambazo nitazipata ndani ya muda mfupi alafu huyu uh, mama wa habari atakupa hizo takwimu labda pengine kwa kipindi gani ungependa maana jeshi hili imeanza na mkoloni <laughs> <laughs> Wengine wamefukuzwa hujazaliwa. Pengine <laughs> kwa kipindigenda? <laughs> eh? <laughs> ah, yabasi tutakuongezea na nyuma kidogo kabla kidogo sijaingia madarakani uchukue namba yake. Ah, ndugu zangu, na, najua muna kiwi ya kuniuliza maswali ni kikao kule, nafikiri amewaeleza kinaendelea. Lakini ninge sina kikao Walahi. ningekuwa tayari hata tukeshe mna mitwanga tukaswali tunaswali hachana moja anasema kidogo tu na mimi ya magari kisa ya na nimesha kuelewa lina lina Linakuja kukamilika hivi karibuni hivi karibuni bado kitambo hivi karibuni Uta, utaona wananchi wanatoka hapa wanaingia Mwanza wanatoka hapa wanaingia Bukoba kutoka Bukoba wanaingia na hmm? kusiana biashara fungo mapema wakati hilo nimesema kwamba lina lina kukamilika linaenda <fashion> vizuri mshwari siku ya Huyu ndio la wa lakini kwa hali ya kawaida wananchi kawaida kwenda kufamia ya na inaonekana labda wa wa wale uhsika malaki wezi kupata ardhi kazo kutipa mtendaji na kutosa kutana na uhsika wale leo. Katika uchunguzi wangu labda kitachochea kujibaini kati ya wale viongozi wale leo uhsika au vile vyombo uhsika wanashirikiana wote kwa sababu wezi kupata ardhi hivi hivi katika eneo. Kwa hivyo kwa mimi sipata kitu kiwanda na chakula nikaja yani sasa na, e, na, na na mimi niliuliza hivyo hivyo luwango kule kwamba inakuwaje. hekali ishirini Kuanda ni kitu kikubwa, Kinafanyika. Na ndio maana ninaongea nao waende pia wa, wa katika, katika ule uvamizi waje wanieleze kwa sababu naweza nikakuta pia wanao shiriki katika maswala hayo. Sishangae ha? ukakuta hata mimi kiongozi na mimi ndo nimechukua ile ardhi na tunasimamia vyombo eh kwa hiyo nita, nitalipata katika hiyo picha unachosema ni kweli